української мови. Що таке офіційно-діловий стиль? Так, офіційно-діловий стиль – це мова ділових паперів, заява, постанова, резолюція та інші. Це один з найдавніших стилів. Його знаки знаходимо в xi 12 столітті. Мстиславова грамота, тисяча, 130 рік, Українсько-Молдавських грамотах, літописах, офіційні листи та угоди, сфера використання стилю, це офіційно-ділові стосунки, спілкування в державно-політичному, громадському та економічному житті, законодавство, адміністративно-господарська діяльність. Так, основна функція стилю повідомлення, яке вимагає певної форми при е, письмовому викладі змісту. Так. Тут приклади слів: в'язка, в'юн, м'який, солов'ї, черв'як, свято. Тьмяний, Цив'ях, Мавп'ячий, Морков'яний, Бур'ян, Бур'як, Зоря, Від'ємний, Під'юдити, З'їзд, Дит'ясла, Пан'європейський, Пів'яблука, Пів'ящика, Пів'європи, Пів'києва, Комп'ютер, ад'ютант, ін'єкція, кон'юнктив, кювет, манікюр, нюанс. Так, приклад заяви. Як пишеться заява? Що це таке? Заява – це один з найпоширеніших інформаційних документів у справочинстві. Заява – це письмова, офіційне повідомлення, твердження або прохання. Заяви бувають прості та мотивовані. Прості – це заява про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, надання відпустки та переведення. Так, мотивована заява. Це заява про надання відпустки без збереження зробітної плати. Тобто за своїм рішенням. За свій рахунок. Так, реквізити заяви. Один. Адресат. Відомості про заявника. Прізвище, ім'я та по-батькові. Вказані повністю у родовому відмінку. Домашня адреса і телефон. Хоча, згідно параграфу, здається, 39-го українського правопису, то потрібно писати спочатку ім'я, потім е, по, ім'я по батькові та прізвище. А не, а не прізвище ім'я по батькові. Друге. Назва виду документу, третій текст, четвертий перелік, додатків, п'яте дата ліворуч і підпис заявника праворуч. Ну, так, якось коротко. Дякую за увагу, далі буде.